جنة حباب يما يا يما نار بروس الجبال قالولي كد وانا رايح جن حبابي يما يا يما خيام على عالي روس بروس الجبال ادورك وانا رايح جن حبابي يما يا يما